لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك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 سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ان اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين لا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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ, سبحانك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا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 سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا لا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا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 سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا